نحن بالصف هون رح نعلمكم اذا عندكم صديقه شيعيه او صديق شيعي كيف تتواصلوا معه؟ <تصفيق> والحسان الله اكبر والحسان اعطيوه نور لك والحسان <تصفيق> لما محطه اسمها ال بي سي كل مهمتها ابلست بيئة المقاومة المصيبة انه 99% من المنابر والاعلام والثقافة والفن تمويله واجنداته وسياسته معروف باي موقع ضد المقاومة عالما اختك اختك امك امك نحن كنا بالسكتش مش قصد الاهانة ابدا يعني الحلفانية نحن بنسمعها كيف في حلفانية هي كان نقصد فيها بس أنه احنا ثانيه ما عم ننمط نحنا منجيب قصص حقيقيه عم نصير ومندخلها بالكوميديا لنعرف مجتمعات تانيه عمين هو الشيعي اللي عم ينظروا غير المجتمع بطريقه دونيه وربينا بالشارع وربينا اهلنا ربونا وانا ابن حي ماضي وابن الصفير نحن اولاد هالمنطقه ونحن باهلنا يحملونا على اكتافهم بعاشوره السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صديقه هاي اللغه المستحيل فيها اللي عم تدموا انه هي لغه هابطه هيدي اجت قبل السلام عليكم منيح هالاكله اللي عم تستحوا فيها حضرتكم تقول ما بتشبهنا خش دي بتشبهنا أكتر لحظه عم بدق <تصفيق> لي 313 حدا عمم عم بدق لي بده يهددني 313 انزت املت مولوتوف على على المبنى ما عم تصور لا يا أخي يا زلمه كل مره يا زلمه ابن ضحية انا بضلك تسرب لي فيديوهاتك فوتني حيطان يا خيي لا او هيدا شيء هلا قام بطريقه لنقول على البنزين انه طلع على 900000 كنا نزلنا له 1005 دقوا لرياض سليم متل ما بتدقوا لي مثلا